בני קונה מרצפות כדי לרצף מרפסת חדשה. כל מרצפת עולה שלושה דולר והוא רוצה להוציא על זה פחות מאלף דולר. פחות מאלף דולר. לא שווה לאלף דולר. גודל כל מרצפת הוא רגל בריבוע. כתבו נוסחה שמייצגת את מספר העריכים, שהוא יכול לרכוש בתקציב, המוגב... בתקציב המוגבל שלו, פחות מאלף דולר. וחשבו מה יכול להיות גודל המרפסת המרוצפת. מניח ש-X הוא מספר המרצפות הנרקשות. המחיר שקניית המרצפות יהיה, הן עולות, 3 דולר כל אחת. העלות תהיה 3X, כלומר 3X תהיה העלות הכוללת של המרצפות. והתקציב שלו הוא פחות מ-1000 דולר. שוב, 3x הוא המחיר, וכאן נכתוב שהמחיר צריך להיות פחות מ-1000 דולר. אם זה היה קטן או שווה, היינו מסמנים פה סימן קטן שווה, אז כמה עריכים אפשר לקנות? מהו x? אפשר לחלק את שני אגפים של המשוואה ב-3. מכיוון שאנחנו מכפילים או מחלקים, אפשר לומר שנכפיל בשליש או נחלק ב-3, זה היה נוח. מכיוון שזהו מספר חיובי, אנחנו לא צריכים להפוך את סימן ה-E שוויון. וקיבלנו ש-X קטן מ-1000 חלקי 3. 333 ושליש. אם כך, הוא צריך לקנות פחות מ-333 ושליש. מרצפות כמובן. כל מרצפת גודלה רגל רבוע. אם הוא קונה פחות מ-333 ושליש מרצפות, גודל המיפסתי גם הוא פחות מ333 רגל רבוע וזאת התשובה